हूँ समझ तुम्हारे मूल्य शिक्षण अभ्यासक्रम नो सीधो अभिगम एक विषय तरीके मूल्य निक्षण परोक्ष संकलित अभ्यास विषय द्वारा मूल्य शिखागम મૂલ્ય શિક્ષણ નો સીધો અભિગમ એક વિષય તરીકે મૂલ્યનું શિક્ષણ શિક્ષણ શીખવવામાં આવે છે જેમ કે મૂલ્ય એટલે શું મૂલ્યના વિવિધ પ્રકારો માનવ જીવનના આવશ્યક મૂલ્યો મૂલ્ય વિકાસ વિવિધ પદ્ધતિઓ મૂલ્ય દાર્શનિક પરિપ્રેક્ષ્ય અને મૂલ્યક્ષલ્ય સંબંધિત સૈદ્ધાંતિક બાબતો નો પદ્ધતિ સર શિક્ષણ આપવામાં આવે છે આ અભિગમ દ્વારા વિવિધ પ્રકારના મૂલ્યો સમજ આપવામાં આપવાની સાથે સાથે મૂલ્ય વિકાસ સંબંધિત વિવિધ ઉદાહરણો જીવન પ્રસંગો અને મહાપુરુ ચરિત્રૂલ્યભ્યાસક્રમ માં સમાવેશક મૂલ્ય અભિગમ શાળા કક્ષાએ બાળકોને જુદા જુદા વિષયો શીખવવામાં આવે છે જેમ કે ભાષા સામાજિક વિજ્ઞાન ઇતિહાસ ભૂગોળ अर्थशास्त्र मनोविज्ञान परिणाम द्वारा बाम संबंधित पाठ्य सहगामी प्रवृत्ति करोकल वाद विवाद પ્રતિયોગીતા એકાંકી જીવન અને સાહિત્ય સંબંધિત અનેક મૂલ્યો નો વિકાસ થાય છે ભાષાના વિષયોમાં ગધાંશો અને પધાંશો સમાવિષ્ટ મૂલ્યો જેવા કે પ્રેમ વીરતા કરુણા સાહસ સચ્ચાઈ આત્મવિશ્વાસ સહિષ્ણુ સહાનુભૂતિ ઇતિહાસ નાગરિક શાસ્ત્ર ભૂગોળ જેવા વિષયોના શિક્ષણ દ્વારા અભ્યાસક્રમ નહીં તેવા વિશ્વ બંધુત્વ અને વિશ્વ નાગરિકતાની ભાવના જેવા વૈશ્વિક મૂલ્યો વિકાસ કરી શકાય છે જુદા જુદા જેવા અભ્યાસક્રમ માં નિહિત મૂલ્યો નો વિકાસ કરી શકાય છે વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ જેવા વિષયના શિક્ષણ દ્વારા પ્રકૃતિમાં વ્યાપત વિવિધતા દ્રષ્ટિકોણ નો વિકાસ શોધ તત્પરતા અને નવું નવું જાણવા જેવા અનેક મૂલ્ય અભ્યાસક્રમ માં હોય છે તેના બાળકોમાં તેનાથી બાળકોમાં વિકાસ કરી શકાય છે જેવા ભાવોના મૂલ્યો નો વિકાસ કરી શકાય છે પદાર્થો ઉર્જાના સ્ત્રોત ગોબર ગેસ અને ખનીજ તેલ જેવા એકમો શીખવતા તેમાં સમાયેલા મૂલ્ય જેવા કે ઉર્જા સંકટ ખ્યાલ ખનિજો નો વિવેક પૂર્વક ઉપયોગ ઉર્જાની ઉપયોગીતા ઉર્જા સંરક્ષણ અને સંવેદનશીલતા વગેરે મૂલ્ય વિકસાવી શકાય છે આભાર